За словами Олени, лікарня, в якій вони перебували, знаходилась на лівому березі Маріуполя. звідти почалися почались обстріли. Наступного дня евакуювали з медзакладу додому. Ось уже в марті, мабуть, числа п'ятого, шестого, проснулася від того, що під окном прямо такий гу-гух. Тоді вже, звісно, стало страшно, потім як, все знову стало далеко. Ну, Але потім це, з 10 числа у нас авіаудари вже почалися, у нас з дому, в будинку, в під'їзді все окна повилітали. Все прямо от, ну. Прям дом ходуном ходив. За словами переселенки, з кожним днем у Маріуполі ставало все страшніше. Ми виходили, отож, з під'їзда там танки стояли, воєнні, все так вот, склях. І до машини надавалося задум іти, тому що, ну, скля машина не могла заїхати в Арвур. Та там і під снарядами бігали, це, ну, це було до того страшно. Але, я вже за нього переживала в основному. Одразу виїхати з міста не вийшло, російські військові не випускали, розповідає Олена. 16 березня снаряд влучив у їхній будинок. Дивом залишились живі. Ми на третьому этажі жили, влетіла четвертий етаж, от снаряд потрапив. У сусідки рухнула квартира повністю, от, з п'ятого, і четвертий їй на третій провалився. Вона була в залі, хорошо, хоч у нього рухнула тільки кухня. І на четвертому этажі у нас там, виходить, сім'я, ну бабуся, Дочка ее и внучка, вот, внучка два с половиной годика, у них тоже разнесло квартиру, они там ну, выбрали, слава богу, живой. Вот, это да, я уже, я я с ним выходить, оно все черное, вот это в дому, я боюсь, что он сейчас задохнется или пол подо мной сейчас рухнет. Вот, я уже мужа начала просить, говорю, ну выйдет там куда-нибудь, может кто-то куда-то выезжает, я говорю, ну надо спасать, говорю ребенка. Ну а потом уже дом начал гореть, вот у соседей на девятом этаже тоже сгорела квартира, у других на восьмой провалилась. І там сусід починив газель свою, поміняв колеса, і 18-го числа ми з під'їзду чотири сім'ї виїжджали. За словами жінки, до Запоріжжя разом із сусідами їхала кілька днів через велику кількість російських блокпостів та довгі черги. Мати Олени та чоловік залишились у Маріуполі. До Запоріжжя приїхали лише за 10 днів після неї. Муж хотів до своїм родителям потрапити, ну, сподівався, що обстріли зупинилися, Там ну, вони конечно, від нас жили. Він кажуть, я пішком піду, тому що ну, більше місяця. Не больше месяца, да, ну три, дома. никакой связи тоже переживал. Ну и мама с ним осталась, а вот эта с лялькой уехали, и с подружкой еще уехали сюда, где-то же надо размещаться. Уже просто начали, вот, ну с малым гуляла, тут, конечно, помогли, и колясочку ему дали, и все, да, и одежку, потому что, они ну, приехали же без ничего. Вот, просто уже там, ну, начала ходить по дворам, там, ну, говорю, извините, никто там квартиру не сдает, так что, ну, не сильно дорого, так и так. Ну, помогли люди, вот, нашли квартиру... От, і як раз от мама з мужем приїхали, зараз знімаємо, живемо». Зараз Олена та п'ятимісячний Артем лікують бронхіт в одній з лікарень Запоріжжя. Чоловік жінки влаштувався працювати на промислове підприємство міста. Їхати далі поки не планують. Сподіваються після перемоги України повернутися до Маріуполя. Новини на Суспільному. Запоріжжя.